שלום חבר'ה, שלום. מה אנחנו אני מקווה ששומעים, רואים. הנה, הרי הבלקן ועשרומן טראבל מביא לכם את הדברים הכי מטורפים שיש. איזה נוף, איזה אווירה, איזה טקסטורה, איזה שקט. כן, חבר'ה, צריך לומר לדיינה וזורו שהם עשו עבודה פשוט מדהימה עם ועשרומן בדרכים טראבל הם הביאו לי את המקומות הכי, הכי יפים כאן בערי הבלקן זה סיבוב אחד עוד מה סיבוב שני אז חברים זה הולך להיות ממש ממש ממש ממש יופי אז חבר'ה אנחנו נכיר לכם את החבר'ה שלנו שעשו פה עבודה באמת מצוינת ועדיין עושים עבודה מצוינת ותכף תראו אותם. חבר'ת, תעשו שלום. אתם נהנים, נכון? נהנים בפור-קי הפעם, לא סתם. נהנים באקסטרימפ. נהנים בפי-ארבע. פי-ארבע לגמרי. וחבר'ת, תכף נראה זה כבר לא סקוטר, זה כבר הרבה יותר מסקוטר. הנה, אתם יכולים להתרשם, כח זה נראה. וזה מאוד מאוד מאוד יפה עם כל שרואים, חבר'ת. הנה, עכשיו אתם רואים זה הרבה יותר טוב. וזה בעיקרון אה, הרי הבלקן מה שאתם רואים קצת נכנס לנו פה הנעליים פה קצת התלכלכו אחר כך ננקה אותם כמו שאתם רואים טוב אקסטרים אה, זהו יש לנו פרפרים ונוף באמת באמת עוצר נשימה חבר'ה אין דברים כאלה פשוט מדהים אז אנחנו חברים מסיימים עכשיו ואומרים לכם תודה רבה שצפיתם, אריה בלקן באקסטרים, אם באסו ממדחים להתראות